Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvevőket is. Én Matuska Barbi vagyok. Én Matuska Zsolt vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Mi vagyunk a PPH egyik hetes szintű vezetőházas házaspárja. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel, a Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade Zrt, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft közös, élet és ember ismeret fejlesztő képzésén. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. Én a PPH előtti foglalkozásom fogászati asszisztens volt, mára viszont a PPH tanulói csapat csapatszervezés a fő tevékenységünk. Én Békés Csabán élek a férjemmel és kislányunkkal. Egyébként mi a férjemmel itt találkoztunk, és itt ismerkedtünk meg. Én azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert az életemben lezártam egy nagyobb fejezetet, és felismertem azt, hogy vannak hibáim, és szerettem volna a személyiségemet fejleszteni. Én ezt annak idején agykontroltan folyammal kezdtem el, szerettem volna jól megtanulni meditálni, majd, ahogy telt az idő, a PPH lehetősége rám talált, és akkor, a, amikor beszélgettem a szervezőmmel, akkor ő azt mondta nekem, hogy, hogy itt igazából egy helyen van minden tudás, ami az élet összes területét átfogja. Így én elhittem neki, nyilvánvalóan mert bíztam benne már akkor is, és, és, és ő már itt tanult, tehát hogy nem kételgettem benne, és két-három előadás után el is kezdtem a képzést. Nekem a PPH foglalkozásom, én földmérő voltam, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a főtevékenységünk. Azért kezdtem a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert volt nekem akkor egy nagyon jó barátom, aki ajánlotta nekem ezt a képzési lehetőséget, és pár előadás megnézése után tanulós lettem. Itt el szoktam mondani, hogy nekem azt tetszett meg a legjobban, hogy a Mester Szerocsi Miklós azt tűzte ki célul, hogy létrehozzon egy szeretet alapú társadalmat, amit úgy hívunk, hogy aranykor. Szóval amikor idejöttem tanulni, az időtájt, különösebb problémáim nem voltak. Legalábbis úgy gondoltam, hogy nincsenek. Elvoltam a kis belül, ezt céletlenül bolyangtam az életben. Az őt tanult évek alatt viszont kiderült, hogy gyakorlatilag az összes életterültem a rosszul, rosszul működtem. Most akik az első részeket látják, vagy azt a részt látják, úgy ezek bemutató előadások. ezeknek a célja a szemfelnyitás, hogy elkezdjenek gondolkodni az emberek azon, hogy hova is tart ez a világ, és azt, hogy elmondja a Szerlecsik Miklós, hogy mit és miért is csinálunk. És az első részek után vannak az emberis életjobbító kócsképzések. És amióta itt tanulok ezen a, ezeken a kocsképzéseken, rengeteg felismerést kaptam, amik által a, a személyiségem elkezdett jó irányba haladni. Olyan átfogó tudást és módszereket, amelyek által elkezdtem jobban működni az életterületeimen, és azóta folyamatosan fejlődöm. És fejlődni is volt életem végig. Nem is értem, hogyan mondhatnak te egyes emberek, akik ugye még nem tanulnak itt, hogy ők már mindent tudnak. És nekik nincs szükségük tudásra. Ezt azoknak üzeném, akik esetleg ezt gondolják magukra. A felüldésnek sosincs vége. Még a fentieknek sem. El lehet ezen gondolkodni. Szelecsi Miklós ki szokta ide vetíteni a tíz életterületet, ami átfogja az egész életünket. Ezekkel a területekkel egyre jobban tudok bánni az itt megszerzett tudás segítségével. Ezek a tudások létfontosságúak ahhoz, hogy ezen a bolygón egy szebb, élhető jövőt tudjunk el kialakítani. A mai előadást a legnagyobb tudású és tapasztalatú Mesterkocs, boldogságspecialista Specialista,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 teljesen ellentédes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható dudás és a szellemi, spirituális terület terén a legtöbb információ átadására képes van a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten, legkésőbb 2035-re létrejövő,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 nagyon sok szeretettel, köszöntök mindenkit jelenlegi világhoz mit szóltok? mennyire vagytok elégedettek ezzel a jelenlegi világunkkal? nem, nem, nem, nem annyira? hát érdekes világban élünk, nem? és a problémákban tehát az általános problémákat mondom, tehát amit ugye a legtöbb embert fog érinteni itt Európában ezekben a problémákból nem kifele jövünk, hanem javába belefele cammogunk, tehát befele megyünk jó? tehát nehogy véletlenül valaki azt gondolja, hogy, hogy egyre jobb és jobb lesz sajnos egyre rosszabb és rosszabb hát ez úgy működik hogy főleg azoknak akik nem tesznek semmit azért hogy jobb legyen márpedig a legtöbb ember az semmit nem tesz azért hogy jobb legyen tehát semmit és ugye hát a rossz emberektől nem is lehet elvárni hogy valami olyat tegyenek ami az emberek számára jó de a jóktól el lehetne várni, nem? hogy a jó emberek azok tegyenek valamit azért hogy a jövő az jobb legyen, de a jó emberek nem tesznek semmit tehát ugye egy olyan világban élünk ahol itt a szomszédországban háború folyik és egy érdekes háború folyik fogok erről egy kicsit beszélni és a megoldásokról is fogok beszélni, jó? tehát ugye milyen háború folyik? ugye kirobbant egy háború, igazából ugye ez olyan mint mint a medvét ha piszkálnád érted? tehát mit tudom ott fekszik szépen a medve az erdőben nem most nem egy bocsról beszélek hanem egy ugye, jó megtermet medve mondjuk két-háromszáz kilós medve és akkor ott piszkálnád mert ott fekszik ott békésen érted és akkor te meg ott mit tudom én megkiállnál piszkálni, mit tudom, Rugdosni, stb. hát előbb-utóbb besokalna, azt neked menne akkor is ha ez neked nem tetszene azzal hogy neked mi tetszik vagy mi nem tetszik azzal a medve nem foglalkoznak és valahogy most így voltak az oroszokkal az ukránok meg nem csak az ukránok hanem úgy ámblok tehát ugye az elmúlt tíz évben fegyverkezték, fegyverkezték ugye az ukránok tehát segítették hogy fegyvert az ukránok ugye a nyugat segítette természetesen akkor ugye púcsolták az előző legálisan megválasztott kormányt ugye nyugatbarát kormányt raktak oda ugye volt egy eredendő megállapodás hogy van egy ütköző zóna ami azt jelenti hogy az ütköző zóna az a nyugat és az Oroszország között lett volna az egy semleges zónának kellett volna maradni tehát Lettországnak, Litvániának akkor mi van ott még? Úgy Észtországnak, semlegesnek kellett volna maradni ugye ide tartozott Ukrajna, ide tartozik Moldova ez mind egy semleges zónát kellett volna, hogy betöltsön és akkor ezzel szemben, és így állapodott meg a Nyugat, meg az Oroszország tehát ez volt egy feltétel, hogy az orosz csapatok kilegyenek vonva erről a területről ez ott egy feltétel hogy megmaradjon ez a semleges zóna na most ehhez képest ha megnézed litvánia lett ország már régóta NATO tag régóta EU tag tehát ami azt jelenti hogy hogy így felrúgták az oroszokkal tett megállapodást na most ezt a megállapodást tovább föl akarta rúgni a nyugat például ugye azt akarja mert az is volt a megállapodás hogy akik leváltak Oroszországról azok maradjanak semlegesek illetve olyan mértékben semlegesek hogy nyilván maradjanak orosz barátok tehát orosz barátok tehát ne Oroszországnak az ellensége legyen hanem orosz barát ilyen ország például mit tudom, Grúzia, most már Georgiának hívják jó és még számos más ország amely továbbra is tartja, Grúzia már nem például a Grúzia is ugye kacsingata az EU felé meg kacsingat a NATO tagság felé Moldova ugyanúgy elkezdett ugye kacsingatni az EU felé meg a NATO felé és ez az oroszoknak nyilvánvaló nem tetszik, most gondold végig ez olyan mint hogyha neked lenne egy földed és és én azt mondanád hogy bérbe adod a földed egy részét és akkor fognák és, és az aki bérbe veszi a földed egy részét az fogná és próbálná tulajdonába, tulajdonába venni a te földedet, érted? a te akaratod nélkül tehát te nem akarnád eladni de el akarnád venni tőled a tulajdonjogot, jogot érted? nem tudom mit szólnál hozzá gondold végig én úgy kirúgnám azt az illetőt hogy lába se érni a földet mint birtok háborított. érted? na most gondold végig ugyanez nagyban az oroszok az a saját területük volt, érted? A saját területük Ukrajna abszolút az az orosz birodalom, nem tudom én hány száz éve az orosz birodalom része. tehát az azt jelenti de nem csak azok hanem ugye a többiek is orosz tartoztak, most hogy mikor foglalta el az részletkérdés, tehát Magyarországot ha megnézzük nem foglalták el a csehek, nem foglalták el a románok, nem foglalták el a szerbek, nem foglalták el az osztrákok, nem foglalták el az oroszok az első világháborúban, mégis elvették ezeket a területeket. Oké? Okay? Tehát úgy, hogy nem foglalták el, és elvették. Na most gyakorlatilag az oroszok meg elfoglalták ezeket a területeket tehát az azt jelenti hogy az övéké lett tehát számos ország a világon elfoglalt területeket és onnantól kezdve az, az ő országának a része lett ez egy természetes dolog na most ő azért mondott le ezekről a területekről nem lemondott hanem egyszerűen megállapodott hogy ezek semlegesek maradnak de orosz barátok maradnak ez volt a feltétel és ehhez képest ugye ez szépen a nyugat áskálódása véget elérték azt, hogy nem maradjon semleges. Tehát így lépésről lépésre, országokról országokra szépen a nyugat úgy gondolta, hogy bekebelezi ugye azokat a területeket, ami mind a Oroszországhoz tartozott. Most tök mindegy, hogy azt mondanám, hogy Szovjetunió vagy nem, igazából az az orosz birodalom része volt na szóval lényeg az hogy, hogy és itt volt a határ ahol azt mondták hogy állj ne tovább azt mondták az oroszok világos ez? tehát állj ne tovább és ez teljesen jogos, a saját érdek egyetlen egy állam sem akarja kiadni a saját kezéből, ezért voltak a háborúk ezért volt az első világháború, ezért volt a második világháború, mert egymás érdek férájára pályáztak más országok. Oké? Okay? És most is erről szól a történet, hogy a nyugat pályázik arra az érdeksz ami nem az övé volt, soha nem volt az övé. Oké? Okay? És ezt az oroszok, mivel elég nagyok, és hatom hatalom nem hagyják, de az a helyzet hogy elég sok katonai szakértőt megnéztem mostanában hogy mit nyilatkoznak a katonai szakértők, mert az a lényeg hogy a politikusok mit mondanak, ők nem értenek az egészhez semmit, a katonai szakértők értenek valamit a háborúhoz, a többiek nem tehát ezáltal ugye ha megnézed, te megnézhetsz bármilyen katonai szakértőt, katonai szakértők egyértelműen azt mondják, hogy amit most én elmondtam. Érted? És azt mondják, hogy nem kellene piszkágatni egy atomhatalmat. Mert egy atomhatalom az nem fog vesztesként kimenni egy háborúból. Tehát egy atomhatalom az nem tud veszíteni érted? ezt az összes katonai szakértő elmondja hogy nem tud veszíteni na most és gyakorlatilag piszkálgatják folyamatosan az oroszokat úgy hogy az nekünk rossz európai embereknek, nem az oroszoknak mert nem tudom ennek is utána nézhetsz, ne a fősodrású médiát nézd meg hanem a szakértőket hogy azóta India és Oroszország között Oroszország és Kína között a kereskedelem többszörösére ugrott, amióta Európa szankcionálja az oroszokat tehát az oroszok nem jártak rosszul ráadásul ugye mit értek el, hogy Indiával és Kínával megerősödik ugye egy kapcsolat, az oroszoknak a kapcsolata amit ugye a nyugat egyáltalán nem akart sose, főleg nem az amerikai nyugat nem akart hogy erősödjön meg ugye Kínával és Indiával a kapcsolat tehát hogyha megnézzük, meg lehet azt is nézni, utána néztem hogy például India, hol, tehát a katonai erőben hol tart? Hát ott van a legnagyobbak után, érted? a legnagyobbak után, tehát ugye a legnagyobbak USA, Oroszország és Kína és rögtön ott van, ott van utánuk már India érted? és ami azt jelenti hogy nem véletlenül például ez a három ország de nem három hanem BRICS, az hány betű? öt, öt betű igen, öt ország Ugye már régen, évek óta kötött egy megállapodást. Ugye mi a BRICS? Az Ugye Brazília az a B, az R az a Ruszki, tehát Oroszország, India. I az India, Kína. a C a Kína, a és nem, az S Dél-Afrika, tehát súd Súd szúd afrika tehát Dél-Afrika. Tehát, Dél tehát a BRICS, ezek a BRICS országok na most ez azt jelenti hogy mit akarnak a BRICS országok? hát e, például az hogy ne dollárba számoljanak el érted? tehát meg akarják szüntetni, már régen elkezdték ennek a tervezetét hogy megszüntessék a dollárt mint világvalutát hogy minden dollárba számoljanak el oké? Okay? tehát ez nyilván az USA-nak baralmire nem tetszik nyilvánvaló, nem tudom tudjátok-e hogy az iraki háború miért tört ki? azt mondod az olaj miatt, nem igaz tudod mi miatt tört ki? mert Irak megállapodott az Európai Unióval, képzeld el hogy Euróban számolnak el és nem dollárban érted? ki volt ugye Saddam Hussein, aki megállapított az Európai Unióval hogy Euróban fognák, fogják az olajat elszámolni, az olajkereskedelmet és nem dollárban rögtön megtámadták az amerikaiak irakot oké? Okay? tehát nem az olaj miatt, hanem amiatt hogy nem a dollárt akarták há, számol, tehát használni az elszámolásoknál, a pénzügyi elszámolásoknál hanem az eurót oké? Okay. szóval lényeg az hogy hogy mondom nyugodtan nézzetek meg katonai szakértőket egyetlen egy katonai szakértő nem mondja hogy Ukrajna meg tudja verni Oroszországot mind azt mondja kivétel nélkül hogy esélytelen Ukrajna arra hogy ezt a háborút megnyerje na most ez mit jelent hogy esélytelen? ez azt jelenti hogy nem tudom azt is utána néztem annak illetve nem néztem utána hanem elmondják a katonai szakértők hogy képzeljétek el hogy gyakorlatilag az EU kimerült milyen tekintetben? fegyvertek, fegyverszállítás tekintetben mert eddig a fegyver és a szállítás tekintetében a legnagyobb ugye készleteket ők nyújtották a Ukrajnának tehát mi EU nyújtottuk, mi magyarok nem de a többi ország és ugye mit szórtak ki? a szakértők azt mondják hogy a múzeumi darabokat kiszórták, tehát azokat a a, ami gyakorlatilag már ősrégi fegyverek, tehát azt adták át az ukránoknak az ősrégi fegyvereket na most de új fegyvereket nagyon korlátozottan akarnak átadni mert azzal a saját védelmi erőiket csökkentik na most tehát azt nem adják, marad amit tud adni ugye a nyugat tehát Európa tehát az unió, amit tud adni az pénz de tudod milyen pénzt tud adni? amit fölvesznek hitelbe tehát az EU-nak nincs már tartaléka, a tartalékát kifizette ezeket meg gazdasági szakemberek mondják hitelből finanszírozza Ukrajnába, hogy Ukrajna vegyen fegyvereket mert már az EU nem tud fegyvereket adni csak úgy mert már azokat a fegyvereket meg lőszereket már odaadta amit, ami volt neki, ami, ami felesleges volt gyakorlatilag na most pénzt tud adni az EU Ukrajnának, de úgy, hogy felvesz hitelt na most szerinted, ha az EU felvesz hitelt akkor kik fogják azt visszafizetni? az EU tagállomokban dolgozó állampolgárok fogják visszafizetni tehát ez mit fog előidézni? tehát azt jól ha tudjuk hogy egy háború pénzügyi szempontból van mint egy feneketlen kút ami azt jelenti hogy önteni be lehet bele csak a pénzt és nem jön vissza belőle egy kanyi se, mindig a háború folyik tehát semmi nem jön vissza belőle csak öntik bele a milliárdokat virtuális. és lényeg az hogy ez mivel virtuálisan nem tudják ezt megoldani ez azt jelenti hogy az EU úgy működik hogy hogy ha nincs pénznyomtatási joga tehát nem tud eurót adni úgy hogy ő nyomtat hanem azt az eurót tudja adni ami van vagy vesz eurót érted? vesz na most ez azt jelenti hogy hát a, a, a világbanktól veszi vagy mit tudom én milyen, hogy hívják azt a bankot na mindegy attól veszi és természetesen kamatra veszi és kamatos-kamatra veszi természetesen na most ezt jó ha tudják a Európa lakosai hogy ezt európai lakosság fogja visszafizetni nem a politikusok fogják visszafizetni hanem az alkalmazottak fogják visszafizetni nyilvánvaló de még a nyugdíjasok sem fogják visszafizetni hanem ezt az alkalmazottak fogják visszafizetni hogy tisztában legyünk ezekkel a dolgokkal, jó? nem is a gyerekek fogják visszafizetni majd a gyerekek felnőnek akkor fizethetnek ha majd dolgoznak fizethetnek tehát ez azt jelenti hogy Európát ez a háború szépen elkezdte elszegényíteni oké? Okay? szó szerint na most ha azt gondolod hogy a milliárdosokat elszegényíti akkor tévedésben élsz a milliárdosok pedig nagy hasznokat húznak ebből a háborúból de a lakosságot az európai lakosságot elszegényíti és ez még a jó eset hogy elszegényít de mi van hogyha azok a háborúmániás politikusok akik egyszerűen háborúzni akarnak az oroszokkal Netántán, tántán mit tudom én Kirobbantanak egy háborút, mert nem az oroszok fogják kirobbantani, hanem az Unió vagy az USA. És nem az usa csattanna az ostor, hanem Európán csattanna az ostor. Tehát gondold végig, akkor mi lenne? Ha netántálni, tudom, én záros határidőn belül, mondjuk egy éven belül, háború is lenne, mert belesodornának minket a háborúba. Hm? Jó kérdés, nem? És még nem is azt mondom, hogy atomháborúba, hanem sima egyszerű háborúba. Most azt mondják, a katonai szakértők, hogy a NATO, tehát a nyugati NATO, tehát nem Amerikáról beszélek most, hanem a európai NATO rész, az katonailag fejlettebb előrébb jár, mint az orosz. Ez nem igaz, mert ezelőtt, mit tudom én, pár évvel, meg azt hallottam hogy az orosznak annyi tankja van hogy fogja is így átmegy Európán érted? tehát pár évvel ezelőtt tehát, na azóta tehát nem tudom tudjátok-e hogy a, az európai tankgyártás az milyen ütembe zajlik valami évente pár új tankot csinálnak úgy leépítették a fegyveripart szó szerint tehát évente pár új tankot csinálnak tehát valami, mit tudom én, hetente tudnak csinálni egy tankot Érted? az 52 tank egy év alatt, ez semmi most az oroszoknak meg van vagy tízezer tankjuk tehát valami eszméletlen, tehát sokkal több tehát lényeg az hogy hogy egy olyan világban élünk ahol ugye egy megoldás lenne a béke tehát azt kellene elérni az országoknak, hogy a nemzeteik vezetői ne támogassák ezt a rohatáborút. Tehát hogy a népük az fontosabb legyen, mint Ukrajna. Érted? Tehát én úgy gondolom, hogy ha már vagyunk egy EU-ba, valamilyen szinten belekényszerültünk az EU-ba, én annak idején nem szavaztam meg én ellene szavaztam tehát tudtam hogy csak egy piac kell hogy legyünk tehát az is be is jött gyakorlatilag Magyarország egy piac és csak csomó mindent leépítettek, na szóval lényeg az hogy hogy itt van az EU és ha már benne vagyunk az EU-ba akkor talán az EU lakosságát kellene figyelembe venni, nem? tehát hogy az EU lakosságanak mi az érdeke? hát hogy ne kerüljön háborúba egy, kettő, ne nagyon csökkenjen az életszínvonala, nem? ez a másik oké? Okay? na most ez azt jelenti hogy ezt hogy lehetne elérni? úgy lehetne elérni hogyha a lakosság kimenne békés háború ellenes tüntetésbe, mindenütt és rendszeresen, jön a jó idő lehet napozni menetelés közben oké, okay. nem a strandokon kell lebzselni majd a nyáron hanem lehet napozni menetelés közben oké okay. tehát ami azt jelenti hogy gondold végig hogyha rendszeresen a lakosság tüntetne a háború ellen az ellen hogy ne támogassák az ukrajnai háborút már rég befejeződött volna az ukrajni tá háború, ha az EU nem támogatta volna, hogy ne támogassák az európai háborút, akkor nem támogatnák a kormányok. Világos lenne ez? Tehát ebbe lehetne elérni minél hamarabb békét. Tehát Ukrajna az nem megnyerhető a nyugat számára már. Tehát az nem megnyerhető. Tehát jó lenne a belátnák, hogy, hogy minél jobban húzzák azt, hogy békekötés, az oroszok annál több területet fognak elfoglalni, és annál több területet nem fognak visszaadni. Tehát amit ők elfoglalnak, abból egy centimétert sem fognak visszaadni. Tehát, hogyha elkezdték volna a tárgyalást mondjuk tavaly májusba, és mondjuk nyárra lezajlott volna minden és béke lenne akkor sokkal kevesebb terület került volna az oroszok kezébe, világos ez? tehát minél tovább húzzák a tárgyalásokat mert az amerikaiak nem engedik ugye az ukrán elnöknek hogy béketárgyalásokra menjen, ezáltal ugye húzódik az egész és az oroszok meg szépen lassan haladnak előre és ez azt jelenti hogy egyre nagyobb és nagyobb területeket foglalnak el és annál kisebb lesz Ukrajna ha a béketárgyalás lezajlik tehát az idő ha valaki azt gondolja hogy az ukránoknak dolgozik akkor óriási tévedésben van minden katonai szakértő szerint az idő az oroszokat támogatja Miért? mert gondoljátok végig milyen egyszerű lebombázni az infrastruktúrát infra, infra nem? és akkor onnantól kezdve mit csinál a lakosság? érted? tehát mit tudom én küldenek mondjuk repülőt az is mígeket küldenek ugye? tehát küldenek repülőt és ha lebombázzák a repülőteret hol száll föl? Tehát ezek nem helyből fölszálló repülők. Oké? Okay? Tehát vannak helyből fölszálló repülők, de azok a modern repülők, a legmodernebb repülők, amelynek nem kell kifutópálya, nem helyből képes fölszállni. De a legtöbb harci repülőgép az nem helyből felszálló. Hát gondoljátok végig, még az anya lévő repülők sem helyből fölszálló, hanem kifutó pályájuk van az anyahajón szóval egy olyan világban élünk gondoljátok végig ahol ilyen eszementségek vannak hogy támogatjuk egy veszett, elveszett dolgot egy, egy veszteségre ítélt dolgot támogatunk tehát és ebből az a baj hogyha ha tényleg, jó most már azt mondják a katonai szakértők mint amit én mondtam hogy ugye azt tudják csinálni hogy a NATO-t nem tudják beküldeni hanem megpróbálnak egy zsoldos hadsereget létrehozni egy független zsoldos hadsereget amit beküldenek de nem NATO zászló alatt érted? ezt elmondtam már hogy ezt, ezt tudják csinálni mert különben abban a pillanatban ugye akkor már a NATO és Oroszország harcol egymással szemben szóval lényeg az hogy, hogy hogy itt egyet tudnak de hát képzeljétek el, nem akarnak menni oda harcolni az emberek tehát a zsoldosok sem nem tudnak annyi pénzt fizetni hogy ő meg, meghaljon, érted? tehát itt ez nem olyan mint egy mint mondjuk az afganisztáni küldetés volt hogy volt esélye hogy meghaljon az ember de kicsi meg nagyobb az esély hogy meghalt mint hogy életben marad, érted? tehát és akkor mi a megoldás egy ilyen helyzetben tehát mi a megoldás tehát mit csinálsz akkor hogyha tényleg mit tudom én -e azt mondják hogy na akkor újból bevezetjük a sorállományt és akkor mit tudom én hány éves kor alatt a férfiakat viszik katonának, érted? mit csinálsz? Hm? jó kérdés hát, mi már nem, <gül> mi már nem megyünk, hála Istennek hát jó de mi se tehettük meg hogy nem vonulunk be de utána se tehették meg akik már nem a szocializmusba vonultak be hanem a 90-es években, ők sem tehették meg hogy nem vonulnak be már akkor már tehát lényeg az hogy ugye amikor olyan helyzet van akkor a kiskapukat kiszedik tehát akkor nincs ilyen, hogy megbeszéled az orvossal hogy <gül> <gül> <gül> kiállítson valami papírt hogy ilyen olyan betegséged van és alkalmatlan leszel a katonai szolgálatra De olyan nincsen jó ilyen helyzet nincs de már olyan van hogy megszületett a mozgósítási rendelet tehát olyan van tehát annak utána is tudsz nézni egy pár hete, két-három hete jelent meg a közlönyben a mozgósítási rendelet tehát ugye én nem azt mondom hogy száz százalék hogy ez lesz de erre igen nagy esély van ha csak nem kezdenek el az emberek tüntetni érted? ha az emberek nem kezdenek el tüntetni rendszeresen a háború ellen békésen természetesen, békés tüntetés akkor itt, itt ezek a hülye EU-s vezetők belesodorják a háborúba az EU-t, érted? és ugye Orbán Viktor elmondta hogy ez mert meghallgattam az egyik beszédében hogy most nem propagálom őt de jól mondta hogy ugye a NATO az egy védelmi szervezet a katonai szakértők is elmondják és onnantól kezdve egy idegen ország megtámad egy NATO országot akkor a többi NATO országnak a segítségére kell sietni, hoppá és ez kormány független, tehát nem teheti meg a kormány hogy hogy nem megy segíteni tehát úgy bele lehet rángatni Magyarországot is vagy bármelyik országot a háborúba hogy csak úgy fütyül érted? és elég hogyha egy bolond államférfi mit tudom én valami olyan baklövést csinál hogy hogy a saját zászlója alatt tudom én, átlépi a határt és <gül> kész onnantól kezdve már hadi állapot van rögtön jó tehát érdekes ez a jelenlegi helyzet eléggé ugye olyan, olyan ez a, eléggé olyan ez a helyzet hogy, hogy a lakosság túl függne a dolog tehát hogy mit tesznek a jó emberek, mit tesznek magukért ha jó emberek nem tesznek semmit akkor itt háború lesz érted? de a jó emberek kimennek tüntetni szerte Európába rendszeresen, nem csak egyszer hanem rendszeresen, én még soha nem voltam tüntetni életemben de háború ellen kimennék tüntetni, békésen természetesen hogy nem támogassák, és most nem feltétlenül, mit tudom mond, én kormánynak mondanám, mert itt ugye a magyar kormány mivel támogatja a háborút, ugye azzal támogatja a háborút, hogy lehet, hogy mi nem küldünk fegyvereket, nem küldünk lőszereket. De aláírunk mindent, tehát mindent aláírunk. Tehát mindent aláírunk, azt is hogy az EU küldjön fegyvereket, érted? azt is aláírjuk érted? meg azt is hogy vegyünk fel arra a hitelt hogy Ukrajnát pénzzel támogassuk mert hogyha gondold végig nem támogatjuk fegyverekkel de ugyanolyan baj ha pénzzel támogatjuk mert azon fegyvert fog venni ez a barom akit úgy hívnak hogy Zelenszky, érted? ez fegyvert fog venni tehát ugyanúgy vagyunk ha pénzzel támogatjuk tehát hogyha a miniszterelnökünk aláírja hogy vegyünk fel hitelt azért hogy támogassuk Ukrajnát pénzzel akkor ugyanolyan mintha fegyverrel támogatnánk semmi különbség nincs közte tehát itt nem a fegyver támogatás ellen kellene tüntetni hanem az ellen hogy ne támogassuk Ukrajnát oké okay? a segélyszervezetek ha akarják támogassák, az a dolguk érted? de az országok ne támogassák, az EU ne támogassa semmilyen szinten egy el se támogassa, érted? egy euróval se támogassa, egy dollárral se támogassa és az, ez a háború addig fog folyni ameddig Ukrajnát támogatják, érted? és most mindegy hogy fegyverel vagy pénzzel mert nekik tök mindegy mert ugye a pénzből úgyis fegyvert vesznek tehát egy érdekes világban élünk és itt ez a kulcskérdés hogy a háború elől menekülnie kell -e az embereknek vagy maradhatnak hogy lesznek-e háború ellenes támogatói tehát a támogatás ellenes megmozdulások vagy nem? ez a kérdés de ha sok olyan ember aki ugye jó ember és nem tesz semmit most lehetne tenni azért hogy befejeződjön ez a háború ha sok jó ember nem tesz semmit és csak nézi hogy hát egyre jobban eszkolálódnak a dolgok ahogy ugye szaknyelven mondják tehát egyre nagyobb mértékben folyik és terjedt ki a háború, érted? most ugye például az oroszok telepítettek, illetve most kezdték el a telepítését az atomfegyvereknek Fehér -or Oroszországba ezen teljesen ki van akadva a nyugat közben ők már évtizedek óta lassan telepítik szerte Európába többek között Romániába is telepítettek atomfegyvereket na most nem olyan rég az nem, az nem számít persze az nem számít, így van na most egyébként én nem tudom hogy ezekkel hogy vannak, csak mutatok valamit jó, mert most ez eszembe jutott és nyitunk egy Google térképet nem tudom hogy ezt tudjátok-e hogy ez a rész itt ez orosz terület ez az orosz terület, azt mondja alatta van Lengyelország, fölötte Litvánia, az orosz terület ugye elébb fehér Oroszország, az orosz terület. Ugye az volt kelet Poroszország része és az jelenleg is orosz terület hát oda simán tudtak vagy tudnak telepíteni atomrakétákat, mert orosz terület biztos is hogy van érted? tuti biztos, mert az orosz terület, Szívatalosan is orosz terület tehát megnézed, mindjárt egy kicsit nagyítunk rajta nem határos és nem határos oroszországban, így van, ide rátesszük a városra és azt látod hogy Kaliningrád és azt látod hogy Oroszország oké? Okay? nem Kaliningrád, Kal Kaliningrád és Oroszországhoz tartozó terület ami azt jelenti hogy tudi hogy vannak ott atomfegyverek, hát bolondok lettek volna ha nem lenne és az a legnyugatibb rész mi a probléma itt a, az, hogy ide telepítenek mindjárt mutatom ide Fehér, orszá, Fehér Oroszország területére ide akarnak atombombákat telepíteni mikor itt? már biztos van <gül> persze így van na szóval lényeg az hogy hogy egy érdekes világban élünk, ezt csak azért mutatom meg hogy érdekesség a legtöbb ember nem is gondolja hogy ez egy orosz terület gondoltad volna? hát erről van szó, nem tudom tudod-e hogy ez nagyobb volt a második világháború előtt és azt tudod-e hogy emiatt robbant ki a második világháború? azért mert ez Poroszországhoz, tehát Németországhoz tartozott. Tehát ez a terület, de egy nagyobbra gondolj, tehát egy ilyen nagy terület. Tehát vagy kétszer vagy háromszor ekkora volt az a terület, és az Németországhoz tartozott. És Szárazföldön volt egy út, ahol közlekedhettek Németország és kelet között. Ezt úgy hívták, hogy Kelet-Porozország között. És a német az lengyelek lezárták ezt az utat. Az angolok javaslatára, így van. Tehát az angolok megengedték nekik, hogy lezárják azt az utat. És erre robbant ki az a támadás, hogy lesöpörték Lengyelországot a térképről. Érted? Mert nem tudtak összeköttetésben lenni csak a tengeren keresztül a saját népükkel oké? Okay? tehát ott gyakorlatilag szinte a teljes lakosság német volt tehát nem lengyel nem ilyen vagy olyan hanem német, most alig van már német mert az egészet deportálták a II. világháború után sokan elmenekültek a maradékot meg deportálták tehát Németországba oké? Okay. na csak ezt azért mondom hogy tisztában, mert ez nincs kiírva hogy ez Oroszország Igen. pedig az? oké? Okay. és az elég közel van Lengyelországhoz, nem is a messze van például Németországhoz Nyugatra, nyugatabbra van a csücske mint felett, Fehér Oroszországnak a csücske jó? ez csak úgy azért hogy hogy ne higgyünk el mindent, amit itt mond a média, főleg a hírek, a szakértők, amit mondanak, az a lényeg. Ez például nem szakértőktől hallottam, hanem ránéztem a térképre. Oké? Okay? És jé, mondom, itt van egy csücsök. Az vajon kié? <gül> hát az oroszországi. Oké? Okay? Na no, szóval, nehogy azt gondolod, hogy orosz barát vagyok, én békepárti vagyok békebarát vagyok hiszen nézzük meg miért is működünk, jó? mindjárt visszateszem azt amit az előbb elvettem, nem ez az, ez az, nem ez az, ez az nézzük hát képzéseket tartunk azért a jó embereknek, jó? a rossz emberek nem akarnak tanulni tényleg azt látjuk hogy a jó emberek akarnak tanulni fejlődni a rossz emberek azok meg nem akarnak tanulni sőt egyre hülyébbé akarnak válni tényleg szó szerint na most tehát a jó embereknek tartunk képzéseket olyan tudást nyújtunk olyan képességeket és gyakorlási lehetőséget adunk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 Képzeljétek el, ezt 13 éve mondom és eddig ezt kellett hangsúlyozni, hogy szeretet és boldogság most megváltozott már nem azt kell hangsúlyozni, a többit is hangsúlyozni kell nyilván ezt, az els, ezt a másodikat kell hangsúlyozni, békében, érted? na most ha az emberek fejlődnének például a politikusok, csak azok olyan okosnak képzelik magukat mint a tavaikos, tehát legalább olyan okosnak, érted? tehát ha fejlődnének akkor nem háborúznának, érted? akkor meg lehetne értelmesen beszélni egymásuk, egymással dolgokat meg tudnának értelmesen beszélni egymással dolgokat, de mivel nem fejlődnek, mert ők max azt tanulják hogy minél nagyobb hatással tudjanak szónokolni mások számára, hogy minél jobban tudják befolyásolni az emberek érzelmeit oké? Okay? érzéseit ezt tanulják Slusz, csak hogy tisztában légyetek ezekkel, jó? nyilván tárgyalás technikát is tanulnak oké? Okay? tehát kommunikáció az egész amit tanítanak nekik az csak egyetlen egy dolog úgy hívják hogy kommunikáció azt tanítják nekik slussz és ők azt gondolják hogy ezzel bőven elég az amit tudnak de ha megnézed az élet nem csak egy terület hanem tíz terület tehát eleve kellene tudni bánni magunkkal párunkkal, szüleinkkel, gyerekeinkkel, mások, más emberekkel munkánkkal, pénzzel, környezetünkkel, hatóságokkal, istenünkkel ezekkel tudni kellene bánni a kommunikáció az tartozik, hogy valamilyen szinten hatást tudjanak gyakorolni más emberekre de ott is mások érzelmeire tehát ha megnézed a vezetés, mindig a politikai vezetés mindenütt az országokban a saját érdekeit képviselték tehát a saját érdekeiket nem a nép érdekét, tehát nagyon ritka hogy egy politikus a nép érdekét képviselje ma egy olyan világban élünk hogy sajnos a politikusokat meg lehet zsarolni először megvesztegetéssel próbálkoznak, nyilván titkosan, utána az nem működik akkor a zsarolással próbálkoznak, ha az sem működik akkor úgy járnak a politikusok mint Saddam Hussein mert Saddam hussein nem működött a megvesztegetés nem működött a zsarolás ezért fogták és likvidálták, nem csak Saddam Hussein volt ilyen hanem Kadhafi is ilyen volt, a libiai elnök oké? Okay. az is ilyen volt mert ugyanis képzeld el milyen jó létet csinált a libiai elnök hogy gyakorlatilag minden ingyenes mármint mi ingyenes? teljes orvosi ellátás ingyenes az oktatás minden, magas életszínvonal érted? ezt értel? a lakást kapnak stb. stb. így van? Tehát ami azt jelenti, hogy ezt szüntették meg. Érted? Exportálni akarták a demokráciát az USA-ban. Mert ugye nem volt demokrácia, de jólét volt. Tehát ami azt jelenti, hogy a legmagasabb életszínvonalat Afrikában ott érték el az állampolgárok egész Afrikában, érted? Líbiában, volt a legmagasabb életszínvonal szóval ott is nem fogadott szót, nem tudták megvesztegetni, nem tudták ugye mi volt a másik? zsarolni, zsarolni. így van köszönöm szépen, nem tudták zsarolni mit csinálták? azt is kiiktatták oké? Okay? az élők sorából, szóval egy érdekes világban élünk ahol ha az emberek a jó emberek tennének valamit már mi pedig most lehetne mit tenni? lehetne azt tenni hogy béketüntetések, tüntetések, béke menetek, érted? hogy igenis a kormányok és az EU mert nem a kormányok, az EU és a kormányok állítsák le az ukrajnai háborúnak a támogatását még akkor is marad egy USA amely támogathatja de hát ott is ugyanez a helyzet hát ha az USA is támogatja a háborút addig ameddig támogatja ameddig abból nincs haszon addig mert csak a fegyvert adja tehát ha csak adja az nincs haszon oké okay? akkor ha, ha úgy adja hogy hitelre a pénzt vagy a fegyvert persze az akkor előbb utóbb megtérülhet ha egyáltalán lesz Ukrajna amelyik visszafizesse ha egyáltalán lesz szóval lényeg az hogy a háborúból én tudom hogy az USA mindig hasznot úzott de nem akkor amikor a háború volt hanem utána, oké? Okay? tehát utána és ugye azt is tudjuk hogyha egy, ugye a USA-ban vannak a legnagyobb fegyvergyárak meg lőszergyárak, tudjuk hogyha fegyvert ad el akkor ugye a lőszergyáraknak meg a fegyvergyáraknak ez munkát jelent, komoly munkát és az bevételt jelent az államnak az adó miatt végre egy katonai szakértőtől hallottam ezt mert erről már beszéltem és lényeg az hogy az USA-nak ugye az a jó hogy minél több adóbevétel jön be természetesen hogyha a pörög a fegyverkereskedelem minél több fegyvert tudnak gyártani természetesen nekik ez a jó de az nem a lakosságnak lesz jó hanem a gazdagoknak lesz jó a fegyvergyárosoknak lesz jó, a lakosságnak miért lenne jó? tehát az a világ elmúlt hogy szociálisan segítsék a lakosságot tehát az a világ elmúlt, az működött a 80, 60-70-es, 80-as, 90-es években de ez a 2000-es évektől ez már nem működik tehát már nincs, nincs ilyen, tehát nincs ilyen hogy a lakosság szociális létét a segítség de ilyen már nincsen, tehát mindenütt a világon tolják ki a nyugdíjkorhatárt ahol tehetik csökkentik a nyugdíjakat, ahol tehetik csökkentik az egészségügyi ellátást, finanszírozását ugye egyre inkább magukra szorulnak az emberek, ha betegek, stb. stb. stb. tehát egyre jobban szállnak ki mindenütt a nyugati országokról beszélek a szociális hálóból az állam és egyre inkább rá hagyja a lakosságra a saját szociális működését tehát ez azt jelenti hogy ha valaki azt gondolja hogyha egy országnak a háború az jó bevételt hoz akkor az a lakosságnak is jó lesz, egyes embereknek lesz jó oké, okay? no szóval lényeg az, hogy egy érdekes világban élünk és ugye itt attól függ, még egyszer mondom attól függ, hogy belekeveredünk-e a háborúba vagy sem hogy a lakosság kiáll-e az ellen vagy azért, hogy ne támogassák a háborút az EU és a kormányok, érted? tehát ne támogassák, tehát semmilyen szinten sem támogassák, a, nyilván a humanitárius dolgok mehetnek, azzal semmi gond nincs, de azon túlmenően nyilván ugye a, az ilyen segélyek, nem segélyek meg segélyek hanem egyéb segélyek azok mehetnek, élelmiszer vagy ruha vagy akármi azok mehetnek aztán mintha elvágták volna, oké? Okay. de nem úgy hogy pénzt adunk nekik mert a pénzt fegyverre fogják költeni, oké? Okay. nem ruhára fogják, nem segítségre fogják hanem fegyverre fogják költeni, jó? tehát itt egy dolog van vagy az emberek, a jó emberek harcolnak idézőjelbe a békéért hát vagy itt nem lesz béke és belekeveredünk háborúba tehát a józan észnek kellene győzni nem annak hogy belekeveredjünk ebbe a hülyeségbe tehát ugye nekem van arra is tervem hogy mit teszek akkor hogyha netán-tán belekeverednénk ebbe a háborúba még előtte mit teszek? nekem erre van tervem de legtöbb embernek nincs én készültem hosszabb ideje arra hogy jön egy nehéz világ oké? Okay? és számomra az hogy nehezül a világ nem jelent meglepetést mert erről én régen beszélek hogy nehéz világ elé nézünk, tehát régen ugye szoktam olyat csinálni hogy a hozzászólásokat elolvasom, ugye a díjmentesnél vannak hozzászólási lehetőségek és és akkor írja valaki nekem hogy, ezt most tegnap este olvastam, írja valaki nekem hogy hogy egy kicsit szerényebbnek kellene lenni azzal a kapcsolatban, hogy ahol én, én tanultam, akkor azok többet tudnak, mint én. Tehát mert hát őt tőlük tanultam. Most mindenféle egyéb tanulmányomat azt én 2010-zel befejeztem. Tehát én 2010 óta sehova nem mentem tanulni. Most ha megnézzük, én 2010-ben, amikor elkezdtem a kócsképzéseket, tehát azokat a képzéseket, itt vannak, mindjárt mutatom, jó? Hogy milyen témában tartunk kócsképzéseket, itt vannak. Tehát például így a legfontosabb képzéseket megmutatom, a etika kócsképzés, eredményes tanulás, akkor önismeret, vérmérséklet, hangulatjavítás, személyiségfejlesztő, elnyomásfeloldó, önbizalomteremtő jó? tehát van 25 témánk és amikor én elkezdtem a képzéseket tartani akkor egy-egy téma egy hónap volt igaz hogy nem volt 25 téma csak jóval kevesebb talán valamennyi mert így van tizenvalahány téma tehát az azt jelenti hogy tizenvalahány hónap alatt lezajlott az első időszakban tehát a legelső időszakban tehát 2010-ről beszélek onnan indultak 2010 nyara és tehát ilyen nem volt hosszabb másfél évnél egy körforgás mert nálunk körforgásba jönnek a képzések tehát az azt jelenti hogy nem maradsz ki egyből se mert körforgásban jönnek egymás után a képzések most több mint hat év a képzés amit nyújtok tehát az azt jelenti hogy kb. négyszer annyi tudással rendelkezek mint 13 évvel ezelőtt de azóta én képzésen nem vettem részt hogy a manóba lehet akkor hogy négyszer annyi tudásom van mint 2013-ban onnan hogy nekem van egy olyan kapcsolatom hogy kapom a tudást honnan kapom? fentről, kapom a tudást, érted? tehát ami azt jelenti hogy egyszerűen mit tudom én olyan dolgokat, amit, amit soha életben nem hallottam és az ember és az élet működésével kapcsolatosan és felvetődik ez kérdésként és mondjuk három perc múlva megkapom a választ na most azért mert hogy ugye azt is kritizálták hogy hogy merem én azt mondani hogy a legtöbb tudást ilyen jellegűen én tudom elmondani az embereknek itt visszamegyünk jó jó akkor mutassanak olyan embert aki annyi témában az ember és az életismerettel kapcsolatban tud annyi információt mondani mint én bármilyen témában Érted? Úgy értve, ami ember és életismerettel kapcsolatos. Tehát ez azt jelenti, hogy amit nem tudok, azt is megkapom információként, és onnantól kezdve tudom. Tehát tudom. Tehát ehhez kaptam olyan pluszképességeket is, amilyen segíti, hogy tudjak természetesen, de lényeg az, hogy ez nem nagy nagyképűség tehát én olyan témákban tartok simán előadást amit én soha nem tanultam és nem csak előadást tartok hanem hanem azt tudom hogy úgy működik és ha az emberek kipróbálják hogy úgy kell hogy működjön és akkor kiderül hogy az úgy működik érted? tehát hogyha ez nagy nagyképűség, hogyha valaki elmeri magáról mondani azt hogy tud akkor az a hülye aki ezt gondolja oké? Okay? ilyen egyszerű tehát attól hogy te nem tudsz, mondom annak aki aki ugye azt gondolja hogy ez nagy nagyképűség ha te nem tudsz az nem a más problémája hanem a tiéd oké? Okay? és ha Netántán te is tennél annyit az emberekért mint amit én tettem 30 éve érted? akkor lehet hogy neked is lennének ilyen képességeid mert én az elmúlt 30 évben az átlagnál sokkal többet tettem az emberekért oké? Okay? és amikor én egy filmet nézek és ott a pénzért megvesznek az emberek hogy mit tudom én gyilkol, vagy ezt csinál, azt csinál pénzért akkor én ezt gyakorlatilag nem értem, hogy hogy lehet bennük ilyen érzés tehát én soha nem dolgoztam pénzért, én azért dolgoztam hogy, hogy mondjuk megéljünk, vagy azért dolgoztam, hogy ez meg legyen de soha nem azért, hogy pénzért, érted? én tudtam azt, hogy ha én teszem a dolgom, akkor én sem járok rosszul Okay? és tudtam azt hogy ha olyan dolgokkal foglalkozom amivel emberek javát szolgálom akkor én sem fogok rosszul járni de a pénz nekem sose érdekelt, a nejemet érdekelte mint általában a hölgyeket, persze, de nekem nem érdekelt én tudtam és ő is tudta hogy amire szükségünk van azt én meg fogom teremteni oké? Okay? tehát ez azt jelenti hogy, hogy számomra az hogy az emberek megvesznek a pénzért ez annyira távoli tőlem hogy ez, ez valami mint Makó Jeruzsálemtől legalább olyan távolságra van tőlem, érted? tehát a pénznél százszor fontosabb a tisztesség, érted? százszor, a pénznél százszor fontosabb a szeretet, érted? százszor, tehát ezekről én meggyőződtem hogy ez így van tehát a pénz a semmi más az csak egy használati eszköz tehát most gondold végig mint amely egy festőnek van ecsete akkor veszködik az ecsetéért hát bolond lenne, hát az, ez, az ecset is csak egy eszköz, nem? hát a végeredményért kellene veszködni, nem? A lecsetél, most az emberek a pénzért veszködnek, megvesznek a pénzért, érted? megmármorítja őket a pénz, ha megnézed azok a normális emberek akik látszatra normálisak voltak és pénzük lett utána megbolondultak, nem, ne szó szerint érsz, nem kerültek bolondokházába, tehát ne így értsd, hanem egyszerűen megváltoztatta őket a pénz, miért változtatta meg? mert a pénz olyan mint a drog meg olyan mint az alkohol hogy oldja a gátlásokat, érted? és ezáltal a pénzes emberek akik előtte gátlásosak voltak tehát nem tettek meg addig bizonyos dolgokat míg nem lett pénzük, utána gátlástalanná váltak és ez általános de az ember tud dolgokat az élet és az ember működéséről. Most mondok példát. Én valamennyit tanultam az etikáról még régen, 2010 előtt Először, ugye, 98-ban. Na most ahhoz képest én körülbelül 10-szer vagy 15-szer annyi információt tudok az etikáról tanítani, mint amennyit én tanultam. De lehet, hogy 20-szer annyit. Érted? na most ami azt jelenti hogy a bolygón jelenleg etika kérdésében nincs élő személy aki többet tudna tanítani az embereknek beleértve természetesen a dalai lámát is oké? Okay? tehát és ez nem nagy képűség hanem tudom amit tudok érted? tehát én azért vagyok itt a bolygón hogy az emberiséget jobbá tegyem de egyedül ezt nem tudom megcsinálni senki nem tudta a bolygón egyedül megcsinálni senki, sem még félistenek se tudták megcsinálni, érted? én nem vagyok félisten de együtt meg tudjuk csinálni hogy jobbá tegyük az emberiséget, érted? tehát nekem kellenek olyan társak akivel meg tudjuk csinálni, meg tudjuk csinálni azt hogy jobbá tegyük az embereket mert ez a kulcskérdés a pénz nem cél az egy eszköz, érted? egy csereszköz, megkérdeznék milyen eszköz? mondanám csereszköz, tök jó hogy nem kell mit tudom egy kis széket libára cserélned érted? vagy libát kis székre hanem van egy köztes csereszköz egy közvet oda rakott eszköz, tehát semmi gond nincs ezzel ami lebonyolítja az egyszerű cserét tehát egy érdekes világban élünk, nem tudom te hogy fogod megoldani a jövőben az életedet, de az biztos hogy aki velem tart, annak könnyebb lesz Jó? illetve velünk tart, mert nem az a lényeg hogy velem tarts, hanem az a lényeg hogy velünk tartsál, akkor könnyebb lesz, köszönöm szépen a figyelmet visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szellacsik Miklós Máster a mai tudatosság fejlesztő bemutató előadást. Nagyon elgondolkodható volt. Nagyon jó előadás volt. Egy ide, ilyen előadás után merje azt bárki mondani, hogy itt nincs értelme a tudásnak. Vagy hogy tanulni. De vajon milyen lehet a második rész? Ahol a képzés van. <gül> um, Életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem a képzést, és azóta is itt tanulok. Én már négy éve, hogy elkezdtem tanulni a Nyílt Akadémiánál, és rengeteg mindent megtanultam igazából. Leginkább azt, hogy amikor idekerültem, akkor nekem voltak betegségem, ugye azóta már rájöttem, hogy mik voltak a, a, ennek az okai, így most egészséges vagyok. Megtanultam, hogyan legyek feleség és jó feleség. Megtanultam, hogyan legyek anya hogy hogyan neveljem a gyerekemet jól, főleg a mai társadalomban. Megtanultam vállalkozónak lenni a férjem oldalán, és ebben is megtaláltam önmagam, mert megkaptam rá módszert. És most 29 éves vagyok, és mindenféle kötöttség is hitel nélkül tudom azt elmondani, igen. Hogy, hogy az eddigi életünket lépésre-lépésre a módszerek alapján építettük fel. Amiket itt és, tanultunk. Igen, a képzés alapján, és, és mindenre megoldást kapunk mind a mai napig. És ezért nem félek a jövőtől sem, és nem hat ránk az a társadalmi nyomás, ami a világban van. És ha szeretnél ilyen életet, mint a, akár a miénk is, legyünk példák neked, aki most itt hallgatsz minket, és mert ugye nem véletlen, hogy az előadás elítették, akkor kezd el a képzést és legyél itt tanuló a Nyílt Akadémiánál. A rengeteg tudás mellett rengeteg segítséget is kaptunk egyébként vezetőinktől, Mesterüntőszerlecsi Miklóstól. Van nálunk egy, hát egy csekély Andi, aminek az első havi összege 19.700 forint, a második hónaptól pedig csak 12.500 forint árgalanciával egy éven keresztül. Ha elosztjuk ezt a 12.500 forintot, kb. A 30 óra egy havi képzés, akkor kijön egy összeg kb. 420 forint egy óra. Valamelyik nap láttam Facebookon egy kérdetést ilyen ö, magántanárokat kerestek egy ö, nem is tudom hova mert nem annyira nem néztem meg csak azt láttam meg hogy 2500 és 7000 forint között ö, tartanak magánórákat általános iskola középiskola egyetem vegyesem Tehát általános tanterdőkről lényegében matek sőt volt olyan aki ért a kommentben hogy 8-10-zer forintért is kérhetnek pénzt ahhoz képest 420 forint, az semmi. És ugye Igen. még egy példát, hogy ugye én az agykontroltan agy filmöt elvégeztem, annak most tegnap este megnéztem az árat, 59.000 forint négy nap. Csak összehasonlításképpen. Az itt majdnem 5 halit, hm. És mik... Igen. És mi különbözteti meg még a PPH-t, a többi tudás átadó szervezettől? Miért mondhatjuk azt, hogy egyedülállók vagyunk bolygószinten? Elhangzott ugye a mesterinktől néhány mondat, hogy miért mondhatjuk ezt. Igazából azt el is mondtad, már. De hol van még egy olyan tapasztalat, mester a bolygón? Aki azt tűzte ki célul, hogy létrehoz egy szebb, szeretet alapú jövőt. Nincs ilyen még egy a Földön. És ehhez pedig minden módszert és információt megkapott, és folyamatosan kapja, és a teremtőjétől. Nincs még egy ilyen ember a Földön. Itt nálunk egyben megvan hozzá minden tudás, ami kell. Erről, akik itt tanulunk, már számtalanszor meggyőződtünk. Ez így van. Mennyit akartam én is mondani? A szünet után szeretettelendő kócsképdésünk lesz, amelyen ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételedben megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. De ennek ellenére még nézd meg pár előadást a Youtube-on. Körülbelül ezer előadása van már Szelecsik Miklósnak fent. Válogass közülük, és biztos lesz hogy megtetszik neked. Köszönjük szépen Szedecsik Miklósnak a mai bemutató előadást, illetve, hogy a házigazdák lettünk. Akik már tanulók, azok pedig kattintsanak át a képzései menüpontban a jelenhavi élő főre, és ott tudjátok tovább nézni a kócsképzést, amit 30 perc után folytatunk 19.55-től. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen,